משהו מתרחש בתל אביב. הבית על הפארק בקמינסקה 26. לגור מעל פארק ירוק, עם נוף פתוח, בדירה חדשה ומפנקת. בעיר תל אביב בקריית שלום, בפרויקטם הייחודי בתוך קהילה חמה, מוקם פרויקט יוקרתי. הפרויקט בסמוך לנתיבי הילון, מאפשר גישה מהירה לכל חלקי העיר ונמצא במרחק הליכה מתחנת הרכבת. בפרויקט מבחר דירות ארבעה חדרים, דירות גן, פנטאוזים מפנקים ובמפרט גבוה ואיכותי. בפרויקט חנייה רובוטית עד-קרקעית לכל דייר, חיפוי חיצוני יוקרתי מאבן טבעית, לא בכניסה מוצב ומפואר, דלתות רב בריח מעודרות, דלתות פנים תוצרת פנדור וריצוף גרנית פורצלן. את הפרויקט יוזמת ובונה, חברת ניר אברהמי, התחדשות ירונית. הפרויקט מלווה על ידי איילון, ביטוח ויסודות. הרוכשים מלווים על ידי חברת היעלום הייטק בנדלן, מירג רכישה ועד לכניסה לדירה. הבית על הפארק, בקמינסקה 26.